خلينا النهارده بقى نتكلم في شويه حيل واسرار في الواتساب يمكن ما كنتش تعرف عنها هتفيدك جدا وكمان شويه تحديثات عظمه جايه في الطريق <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رب تكونوا بخير اهلا بكم في فيديو جديد الواتساب من اهم مميزاته انه تقريبا اساسي في اي موبايل الا انه من احلى مميزاته انه تقريبا شغال معاك تحت اي وضع وفي اي ظرف يعني لو انت عامل باقه انترنت هيشتغل معاك لو انت عامل باقه مكالمات بتلاقيهم بيدولك كم كام ميجا بايت كده تمشي حالك بيهم على الواتساب، ولو جالك وحدات مجانيه او ساعات حتى بيبعتوا لك ميجا بايتس هديه كده للواتساب لوحده، او لو الموضوع مأزم خالص تقدر تشتغل بكارت فكه او تقدر تشتغل برصيد، ومن احلى المميزات برضو اللي موجوده في الواتساب اللي هي اصلا عيب في سيناريوهات اخرى الا انها هنا ميزه يعني، هي يعني ان الواتساب بيضغط مساحه اي حاجه بتترفع عليه، فبالتالي انت لو هتحمل حاجه منه هتلاقيها مش بتاخد مساحه كبيره من الجهاز او مش بتقص كتير من الباقه بس خلينا في الاول نقول الفرق بين الواتساب العادي لو انت بتستخدمه وبين الواتساب الذهبي والواتساب السيلفر وكل الحاجات التانية دي لو بتفكر انك تحملها اول حاجه نقول ان الواتساب يحق له تقريبا انه يعمل بان لاي حساب مفتوح من الطرق الغير الرسميه دي الا انه ما بيعملش كده بيقول يكفي مخاطره صاحب الحساب ان التطبيقات دي ممكن في اي وقت تكراش او يحصل فيها اي مشكله لا قدر الله فكل البيانات من عليها تروح ميزه تانية موجوده في الواتساب وهي فكره التحديثات الامنيه الدوريه يعني انت دلوقتي لو بتحمل اي واتساب تاني فبيكون قايم عليه مطور، مطورين، 5، 10، الا ان الواتساب هو شركه فبالتالي الواتساب قايم عليه فريق كامل بيتابع علشان يكون في تحديثات امنيه باستمرار علشان قدر الامكان يتجنب حدوث اي مشكله بخصوص اي حاجه موجوده عليه من الناحيه الامنيه، فباختصار كون ان في اي مميزات لسه واصله للواتساب دلوقتي كانت موجوده قبل كده في واتساب ذهبي او سيلفر او ايا يكن، ده مش معناه ان هي قديمه، ده معناه ان هي بقت متاحه واخيرا وصلت للكل. عايز افكرك بس قبل ما نبدا ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيه، وتقدر تقول في التعليقات ان الحاجات دي ما كنتش تعرفها قبل كده. اظن سهله. اتفقنا؟ اتفقنا. قبل ما نخش في الحيل اللذيذه خلينا نقول على شويه تحديثات عظمه جايه في الطريق، بعض منها المفروض انه اكدها مارك شخصيا من خلال محادثه مع احد المواقع واحد المصادر اللي اتكلمت عن التحديثات دي، لان مؤسس احد هذه المواقع اللي هو يعني موقع مترصد لواتساب لوحده بيقول ان هو دخل في محادثه مع ويل كيث كارد رئيس واتساب المحادثه حتى ما كانش ليها اسم هي كانت عباره عن ايموجيز الارض دي المهم ان هو بيكلم الراجل ده كوبلي فجاه ويل راح ضايف مارك معاه في المحادثه مش كده بس مارك كمان بيساله بيقوله لو في اي تحديثات اي معلومات اي اشاعات عايز تسال فيها اسال وانا اجاوبك فالراجل حتى بيقول ان هو اتصدم ما بقاش عارف يعمل ايه مره واحده المهم بقى التحديثات العظمه المرتقبه بالنسبه للواتساب اول حاجه قال لك ان الواتساب بيختبر ارسال الاموال حاجة كده زي ما هاوس بيعمل مع الايفون على حسب ما وصل يعني وهي حاليا موجودة في البرازيل تقل للاخبار وكمان موجودة في الهند من فترة الا انها مش متاحة للكل فقريبا عندك واتساب كاش زي فودافون كاش كده بالظبط هيكون في تحديث قريب جدا بالنسبة للجروبات انك تقدر تخلي الرسائل تكتفي بعد سبعة ايام سواء ميديا او نص وهي حاليا موجودة في الشات الفردي بس الشات الفردي بقى اللي هو في ميزة انك تقدر تخلي الرسايل تختفي بعد سبعة ايام هيضاف فيه ميزة جديدة وهي ميزة العرض لمرة واحدة أو الفيو وانس ودي ببساطة مجرد ما تبعت رسالة والطرف الآخر يعمل سين طريق سلامة للرسالة وتكتفي لوحدها. في طبعا دلوقتي إنك تقدر تسجل رسالة بصوتك وتسمعها قبل ما تبعتها بحيلة ثعبانية كده إلا إنك لو ما عرفتش تعملها صح مثلا أو بعتها لشات من غير ما تاخد بالك مثلا أو الأسخف إنك تبعتها وبعدين تمسحها بس الطرف الثاني يقدر يرجع المحزوف فوقتها مش هتبقى لذيذة خالص. الميزة هنا بقى هي مراجعة الرسائل الصوتية قبل ما تبعتها. يعني بعد التسجيل هيظهر لك علامة كده البيفيو أو المراجعة ودي منها هيكون عندك ميزة الاستماع أو الحذف من غير لا ولا يحزنون. الميوت أو الصامت أو كتم الصوت بيقول لك بقى إن الموضوع في الجروبات هيكون مختلف شوية. حسب اللي اتقال إنه في الجروبات تقدر تعمل صامت للأبد إلا إنه لو حد رد على كلامك أو إنه عمل لك منشن فوقتها هيوصل لك صوت على حسب ما سمعت يعني. هنا بقى بيقولوا إن هو هيضلمها خالص ويقفلها على الكل. وفي أقاويل ثانية بتقول لك إنه هيعمل لك حاجه مختلفه انه لو الشخص اللي رد على كلامك او عمل لك منشن انت عامل له ميوت او كتم صوت او صامت في المحادثه الفرديه ما بينكم، فوقتها مش هيوصل لك منه اي اشعار. مزامنه الشات بين الاجهزه ودي مختلفه عن انك تكون فاتح من الكمبيوتر ومن الموبايل مع بعض، احنا هنا بنتكلم عن اكتر من موبايل مع بعض حتى لو واحد منهم اندرويد والتاني ايفون، تقدر باختصار انك تعمل مزامنه ما بين الاجهزه دي بحيث ان كل الشتات تظهر على كل الاجهزه ويكون في كل الملفات موجوده على كل الاجهزه في نفس الوقت. إلا إنه لو أنت مسحتها من جهاز مثلاً مش هتتمسح من الأجهزة التانية على أساس نوع من أنواع الباك أب أو النسخة الاحتياطية مثلاً، وفي جزء مزاملة الأجهزة ده بقى في سؤال بديهي كده بيجي في بال الكل إنه لو الجهاز الرئيسي فصل منه نت مثلاً أو حصل فيه مشكلة، فقال لك إنه في حالة لو الجهاز الرئيسي فصل منه نت، فصل شحن، حصل فيه أي مشكلة، باقي الأجهزة تقدر تشتغل عادي. وقال لك انك تقدر تربط بحد اقصى أربع اجهزه نخش بقى على المزايا اللطيفه والاسرار الخفيفه وربنا يستر ما تكونش جريت الفيديو واعتبرت ان اللي فاتوا دول اصلا المفروض ان هي مميزات موجوده وسالت هي مش موجوده عندك ليه اول حاجه عندك هي المساحه والذاكره ودي بتدخل على السيتنجز ومن السيتنجز بيكون عندك ستورج اند داتا او الذاكره والتخزين مثلا بتدوس عليه ومن جواها في مانج ستورج لما بتدوس على دي بيكون ظاهر لك الواتساب واخد مساحه دي طبعا وظاهر لك المساحة الاجمالية للواتساب واخدها. وده لما تدخل عليها بيكون ظاهر لك كل الميديا سواء اللي انت بعتها او اللي انت مستقبلها. بحيث تقدر تمسح منها حاجات معينة او تعمل سيليكت اول وتمسح كل حاجة. طبعا مش دي بس انت لو عملت باك كده او رجوع. بيكون ظاهر عندك الشاتس اللي تحت. كل شات في ميديا واخده مساحة دي. وتقدر برضو تدخل على كل شات. وتحدد حاجات معينة مساحة سواء اللي انت بعتها او اللي انت استلمتها فنقدر نقول وداعا ان الواتساب يأكل من المساحة كل شوية بخصوص بقى حتة المساحة والذاكرة والباقة والكلام ده كله فانت تقدر تدخل على الاعدادات ومن الاعدادات بتقدر تدخل على الستوريج داتا ومنها بيكون عندك وين يوزنج موبايل داتا بتدوس عليها وبتختار ايه الميديا اللي انت مش عايزة تتحمل لما تكون داخل من الخط او من الشريحة او من الباقة عموما يعني بحيث انك في الوقت ده لما تكون داخل مثلا من كارت فكه او من رصيد او من وحدات مجانيه ما تخلطش معاك بسرعه. تاني ميزه عندك هي البحث المتقدم المنفرد. انت دلوقتي لو دوست على علامه البحث دي هيكون ظاهر لك تصنيفات زي ملفات صوتيه او صور او فيديو وهكذا. اي واحده من دول هتدوس عليها هيظهر لك كل الملفات اللي موجوده على تطبيق الواتساب كله من النوع ده. الا انك هنا بقى تقدر تعمل بحث مثلا عن اسم شخص معين لو فاكر انك بعتت او استقبلت منه حاجه. وبعد ما تختار اسم الشخص ده وتعمل بحث عنه بتدوس على واحده من دول وليكن مثلا عن الصور فساعتها يظهر لك كل الصور اللي بينك وبين الشخص ده واول صوره بينهم او اول حاجات بتكون ظاهره من التصنيف ده هي الحاجات اللي انت عامل لها تمييز بنجمه او اللي عمل لها ستار فتقدر بكل بساطه انك تصلحها الميزه اللي معانا بعد كده هي ميزه السحب والافلات انت دلوقتي لو بتقرا خبر او بتقرا مقال على جوجل كروم مثلا وعايز تاخد منها اقتباس او تاخد منها حاجه مش محتاج انك تروح لجوجل كروم تاخد نسخ وبعدين ترجع للواتساب وتعمل لصق لو انت عندك ميزه انك تقدر تقسم الشاشه بين التطبيقين تقدر بكل بساطه انك تدخل على التطبيق اللي فوق او على جوجل كروم مثلا وبعدين تعلم على الجمله اللي انت عايز تنقلها بعد كده بتدوس عليها دوسه طويله وتسحبها لمكان الارسال في واتساب وبعدين بتدوس على سند فتروح بكل بساطه الميزه اللي معانا بعد كده هي السندوق او انا بحب اسميها الصندوق طبعا اللي ما يعرفش انت تقدر تدخل على ماسنجر وتعمل بحث عن اسمك فيظهر لك شات تقدر تعمله معاك عادي اللي هو تقدر تعمل شات مع نفسك بحيث انك تقدر تعمل لنفسك درافت كده او مسوده تبعت عليها اي حاجه انت عاوزها، لكن كلنا عارفين ان الماسنجر مش مرن زي الواتساب، الواتساب تقدر تبعت عليه فويس نوتس كبيره جدا على عكس الماسنجر وتقدر تبعت منه الملفات بكل سهوله، ده غير انك تقدر تبعت منه الملفات وزي ما قلنا في الاول بيضغط مساحتها، فبالتالي مش هتاخد من الانترنت كتير ومش هتاخد برضه من الذاكره عندك كتير. تخيل بقى لو تقدر تستخدم كل المميزات اللي موجوده في الواتساب دي او المرونه اللي موجوده في الواتساب دي، لكن في درافت كده او مسوده بينك وبين نفسك. الموضوع بسيط، كل اللي عليك انك تدخل على الواتساب وتعمل جروب مع اسم واحد، وبعدين تدخل على الاعدادات وتعمل ازاله للعضو ده، ممكن ما يكونش خد باله اصلا يعني. وبعد كده بكل بساطه بقى معاك جروب خاص بيك، تقدر تسميه زي ما انت عايز. وتقدر تبعث عليه ملفات الملفات هيبقى حجمها اصغر زي ما قلنا مش هتاخد كتير من الانترنت او من الذاكرة وكمان ريكورد هيبقى اطول ومميزات كتيرة جدا والاهم بقى لو انت عندك مثلا ملف على الكمبيوتر تقدر تبعثه من خلال الواتساب ويب وتستقبله من الموبايل بدون اي مشكلة الميزة اللي معنا بعد كده بقى هي ميزة على وضعها جدا وهي ميزة لايف الواتساب ميزة لايف الواتساب او يعني هي ميزة شبه اللايف كده وهي ميزه البرودكاست. انت تلاقيك بتعدي عليها رايح جاي بس ما اهتمتش تعرف هي ايه او مش فارقه معاك او مش واخد بالك منها، ما علينا يعني انت بتدوس على الثلاث نقط اللي موجودين فوق دول وبتختار نيو برودكاست. بيطلب منك انك تختار على الاقل اسمين. وبعد كده بيقول لك تم انشاء جروب برودكاست معاهم. الميزه هنا بقى في حاجه لذيذه جدا. اولا انت عملت الجروب لكن مش هيوصل لاي حد فيهم اشعار او نوتيفيكيشن بانك عملت جروب معاهم. تاني حاجه اي حاجه انت تبعتها هي من خلالك انت بعتها للجروب. إلا انهم هتوصل لكل واحد فيهم لوحده، هتوصل لكل واحد فردا فردا. فتقدر لو انت مثلا عايز تعمل مناسبة أو عايز مثلا في شغل، تقدر إنك تعمل الجروب ده وتبعت لكل الناس. طبعا هي مش هيظهر لهم يعني مش هيكون عارف أنت باعت إزاي أو لو أنت باعت لكل الناس إلا إنه هيكون في علامة كده شبه المايك موجودة جنب الرسالة تحت، ولو مركزش فيها مش هياخد باله يعني، بس هتاخد بالك إنك لو بعتت مثلا كل سنة وأنت طيب وحد رد عليك فدخلت ترد من البرودكاست ساعتها الرد هيروح لكل الناس بما فيهم اللي لسه ما ردش اصلا واخر ميزه بقى هي تغيير الخطوط ودي ميزه بتدي لك احترافيه كده شويه انت تقدر تبعت على الواتساب من غير ما تحتاج انك تحمل كيبورد بتغير الخط مثلا او اي طريقه مختلفه انت عندك ثلاث طرق مختلفه تقدر تبعت بيها يعني استايلات كده للخطوط اول حاجه هو الخط التقيل وده بكل بساطه انك هتكتب الكلمه بين نجمتين وتقدر تبعتها وبعد كده بتكون شكلها ثقيل شويه تاني حاجه بين العلامتين دول بتبعتها بيكون شكلها روش زي كده وتالت حاجه بين الشرطتين دول ولما بتبعتها بيكون شكلها مختلف زي كده بحيث انك تقدر تبعت كلام هيكون وقتها الموضوع فيه احترافيه اكتر او هتوصل معنا بشكل افضل ودي كانت نهايه الفيديو طبعا الفيديو اللي جاي هيكون فيه شويه حركات كده هتخلي استخدام الواتساب لذيذ لكن من تطبيقات صغيره على جنب ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو زي ما قلنا وتقدر تدوس على الاشتراك وفي جنبه كده جرس ممكن تدوس عليه علشان تتابع الجديد اول باول شكرا للمتابعة نلقاكم على خير